كان وقت الاستثمار بأرقى أبراج العاصمة الإدارية. تمتع بموقع فريد بقلب العاصمة. وارتفاع شاهق يكشف مشاهد رائعة على ارتفاع 91 مترا. ولأول مرة مطاعم معلقة وشقق فندقية معلقة. الآن.. محلك التجاري بمساحه وموقع ذكي عيادتك الطبيه ومكتبك الاداري كامله التشطيب وحدتك الفندقيه على الميدان الرئيسي للداونتاون والنهر الاخضر ومحور بن زايد مباشره تتميز كافة الوحدات بمنظور رؤية 360 درجة ليكشف العاصمة الإدارية. إستشاري هندسي شركة لإدارة المراكز التجارية كل ما سبق تقدمه أرقى للتطوير العقاري. مع مزيج متنوع من الخدمات الرئيسية المطابقة للمعايير العالمية أنشطة متخصصة بكل منطقة أنظمة أمنية متكاملة سلالم وبوابات إلكترونية غرف العناية بالأطفال غرف للاجتماعات ميني جولف طائر مسرح حفلات ونفورة راقصة زجاج معالج بتقنيات تتحكم في درجة الشفافية وغيرها الكثير سجل الآن وتعرف على ما لم يقدم من قبل لتبدأ رحلة في عالم جديد من الاستثمار الله.